Om du är på jakt efter en riktantän så finns det ett antal olika fällor som är väldigt lätta att fastna i. Jag tänkte att jag skulle gå igenom några av de vanligaste påståendena om antenner och hur du synar det här lite grann i sammanhanget Så att du väljer en riktantän som funkar för dig i många år. Om du börjar med att titta på terminologi. Det finns antenner som är logperiodiska och det finns yagiantenn. Den här antennen bredvid mig här, det här är en jag-antenn. Den är förvillande lik en logperiodisk antenn. Du ser, en logperiodisk antenn har också en massa spröt. Den här yagiantennen, den är bra på ett frekvensband. och den logperiodiska den är bra på många olika frekvensband. Och det kanske säger sig självt, i alla fall tycker jag det, att om en antenn är bra på ett frekvensband så kan man få bra prestanda precis just där. Men om man väljer en antenn som är bra på många ja, då blir det lite grann en kompromiss. Om du jämför det med en sportbil, som en sportbil bra på att åka snabbt på banan till exempel. Medan en familjebil, ja, den suger fullkomligt att åka med på banan. men den är bra på många andra saker. Så om du är på jakt efter en antenn du har ett frekvensband som du verkligen vet att du vill jobba med. Ja men då är det jag du väljer. Alltså en sån här riktigt, riktigt biffig jag -sak. Och den här jag-antennen har alltså ett aktivt element. Och de andra här kallas för direktorer. De ska bara rikta signalen. Och om du har en loggperiodisk antenn då är varje element ett aktivt element för det frekvensband du ska jobba med. Men en lågperiodisk antenn, den lågperiodiska antennen täcker ett stort frekvensband och den är avsedd för kanske ner från 700 MHz upp till 3600 MHz. Så den täcker ett stort område. Och eftersom den täcker ett stort område så kan den ju inte vara bra på allt. Det finns antenner om man googlar runt som är lågperiodiska och som ska erbjuda en väldigt bra antennvinst. Vi pratar om 14-15 dBi till och med. Och nu är det så att den loggperiodiska antennen, på grund av dess fysiska förutsättningar på logperiodiska antennen, men alla antenner, en del av antennkonstruktionen, alla antennelement är aktiva, den kan aldrig nå en så hög antennvinst. Så där är tips 1, titta på antennvinsten. Känns den väldigt hög, ja, då är det förmodligen inte så att det är en väldigt bra konstruktion, utan att någonting inte stämmer. Det finns ett par saker till som du kan titta på. Om du läser antennspecifikationen till exempel och noterar att den här antennen har en maxuteffekt på sig 100 Watt. Och så tittar du på antennkabeln och konstaterar att det är en ganska standard, ganska tunn kabel, kanske 5-6 mm. Det finns olika handelsnamn på de antennkablarna, men de är aldrig ratade upp till 100 Watt. Inte vad jag sett i alla fall. Sen är det vissa som har uppfunnit hybriden logperiodisk jagantän, och, och det är en term som inte finns. Så att om du ser ordet logperiodisk jagantän i en beskrivning, ja, då ska du nog dra öronen åt det. Så om du läser en antennspecifikation och tillverkaren skriver antingen logperiodisk jagantän eller har en väldigt, väldigt hög antennminst, eller det tredje har en uteffekt som är väldigt avvikande. Ja, men där har du tre varningstecken på att den här antennen nog kanske inte riktigt är vad den beskrivs att vara. Så för att summera det, om du behöver en antenn som är bra på ett frekvensband titta på en jag-antenn. Vill du ha ett som är bra på många frekvensband titta på en långperiodisk antenn. Så för exempel, om du vet att du bara ska jobba på en frekvens på mobilnäten. Ja, men då väljer du en antenn som är bra på just det frekvensbandet. Och kanske då en jag-antenn. Intrimmad för några MHz på ett visst band. Om du vill jobba med mobilnäten men du har allt från 700 upp till 2100 MHz. Ja, men då måste du välja en lågperiodisk antenn. Men när du väljer en lågperiodisk antenn. Se efter vad det är du köper. Det finns många Olika typer av antenner som ska täcka allt från 690 upp till 5000 MHz. Som ska ha ett tolerans för höga uteffekter. Som har en, en osannolikt hög antennvinst som motsäger fysikens lagar Titta på de sakerna så får du själv göra ett beslut på vad det är för typ av antenn du vill jobba med. Hoppas du fick ut någonting av det här. Ha en jättefin dag. Tack och hej!